Ani sníh tu nepadá, jen dokola poušť. A náš tábor maskují sítě, tak snad z nebe nespatříte špatný místo pro život a může být houšť. O Vánocích. Mírovou misí Na co Právě myslí Brouká kaplan, píseň O Zbraní Zbraň přitom si čistí A smutně to zní V dálce Doma teď mají. Před půlnocí Snad i na nás myslí při půlnočí Špatný místo pro život, když pokrkujdou. Takže šťastný Vánoční svátky Ať nás cesta Vede zpátky ani sníh tu nepadá, jen písek a prach. Kaplan svíci zapálí a náhle mám strach, že jsem jen zemkem v poušti, když před svící modlí se na kolenou. A snad proto bojím se, že doma v se. Na nás připůroční lidé nevzpomenou a zapomenou, nevzpomenou a zapomenou, zapomenou.